لوگ قریب سے انسان بھی نہیں لگتے صاحب وہ جو دور سے فرشتے لگتے تھے جب راس نہ آئی تو چھوڑ گیا ایک شخص نے مجھ پر محبت کا تجربہ کیا سچ کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی جھوٹ کو تو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے جاگنے کی کوئی پہ جانا تھی بس ستاروں میں تجھے ڈھونڈتے رہے